Про закриття поштового відділення у Новопетрівці дісталося 27 серпня. Розповіла жителька села Надія Бейцер. Каже, керівництво «Керпошти» запропонувало альтернативу – пересувне відділення. «Пересувні не можуть доїхати, наприклад, до якоїсь вулиці, де немає дороги. Можливо, там просто стежина і листоноші ходять в будь-яку погоду, незалежно від того, чи карантин, чи не карантин. Вони знають прекрасно людей, знають їхні потреби, можуть допомогти, вони як соціальні працівники, по суті. Ми звертаємося до керівництва «Укрпошти» з проханням, щоб не закривали наше стаціонарне відділення. Так як ми задоволені роботою працівників, вони надають відповідні послуги, люди отримують пенсію, яку їм додому носять наші лістоноші, які слабенькі, які можуть прийти, приходять на відділення. Також інші соціальні виплати отримують, і, ну і все, що необхідно, комунальні оплачують тут. Як можна закрити посту, так образити людей, літніх, як я, наприклад, із ціпочка хожу, як я можу бійти, дивитися, коли прийде пересувна машина, чи я дійду, чи я виставлю велику чергу, а таких, як я в нас селі, багато. І я прошу відділювати всіх мешканців, не закривають поштовх». За словами Надії Бейсер, відділення поштового зв'язку Новопетрівка обслуговує ще чотири села – Крилівку, Федорівку, Дніпрові Хвилі та Долинівку. Жінка каже, за інформацією керівництва «Укрпошти», працювати відділення припинить 1 листопада. «Далі їм список. Дали список роботи в Запоріжжі оператором або в інших селах листоношею. Але справа в тому, що туди потрібно діставатись, а з цим проблема у нас. Маршрутка коштує 33 гривні, а це означає, заробітна платня буде витрачатись на проїзд. Буде пересувне відділення, буде приїздити машина. І як отримувати кошти пенсіонера будуть, я не знаю. А у нас тут 112 пенсіонерів. Є люди, які з будинку практично не виходять. Старень Люди. І листоноші приносять зарплатню додому разом із квитанціями. А так всі приходять платити за газ, інтернет, за землю. Просто прислали повідомлення, на якому ми розписалися, що через два місяці відділення буде закрите. І прислали вакансії ну, по трудоу. Де ми можемо знайти собі там роботу, це Вільнянський район, Бердянський район, місто Запоріжжя, ставки 0,5-0,6, ну, це просто нереально для нас і з нашим буде зарплатою тією, яку ми там будемо заробляти. Якщо ми втратимо цю роботу, ми залишимося просто безробітні, без хліба, у нас не буде грошей, за що заплатити, за комуналку. То... Ольга Ванова, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.